يا حمار افهم لو انت معاك طبق كشري مليون على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقه هتحس بحاجه؟ وتاخد معلقه ليه؟ بالهنا والشفا خده كله انا اصلا ما بحبش الكشري يا دي النيله ايه؟ هبسطها لو واحد معاه 6 ستة 6.5 ستة مليون يعني اشمعنى 6 ستة, ستة ونص مليون؟ هو معاه كده 6 6.5 مليون. جينا احنا من غير ما هو ياخد باله برضك خدنا عشرومية. هيموت من الجوع. يعني عشرومية دول اللي هم كام يعني؟ يا دي الليلة. أبسطها لك، أبسطها لك إزاي؟ ما أنت ما عملتش كده مش هتجوز سامية لا في شهر ولا في سنة ولا في عمرك كله. هتجوز سامية أنا ليه؟ أنت اللي هتتجوز سامية، أنا مالي. أيوه صح أنا اللي هتجوز سامية، ما هو أنا عايزك تسرع معايا. بس كده ما تقول كده من بدري ده انا اصلا من زمان نفسي ابقى حرام لا يا شيخ والله بص نشل انت على اي سرقه وهتلاقيني معاك فيه يوم ما تنشل يا نصره لازم تصير الشغل <تصفيق>